No, dneska si zahrajeme Switch Up Challenge s tvořením. a pro ty, co nevědí, co to je, tak to Kája vysvětlí. Dostaneme dvě krabice. Já například si zavřu oči a Ella se do nich podívá. A já potom musím z jejího pohledu zjistit, v čem je ta dobrá věc a v čem je ta taky dobrá, ale ne nejlepší věc. Podle toho si vyberu box a vezmu si tu věc, co v něm je. Ela taky. Takhle se hraje víc kol. A střídáme se. A když máme ty věci už jakoby všechny, když všechny kola dohráme, tak tady máme takovou mističku zázračnou. A v ní jsou různé věci. Třeba například kočka. A ze všech těch věcí musíme, u, musím udělat kočku. Ká je můžu říct, co to je, a e, každá se jako vylosujem Co. Prostě svůj listeček. Tak jdeme na to. První kolo. Kdo začne, kamenužky. A kdo uh, prohraje, Můžeme. tak začíná. Kamen, nůžky, papír, teď. Takže já se zavědám oči. Ano. Ty. Um, já se nechám to sole. Jak chceš ty? Já se nechal. Dobře. Jo. Oh, co to máš? Vlíčky. Já mám růžový třpětky. Já mám oči. Mám v tom tady ty... Ohybačky. No, tak tady to. No prostě ty ty. A já v tom, v tom mám. Mám v tom korkový chlubatý, zátky. Já mám chobatý kuličky. Pak v tom mám ještě špejle. Tak jo, teď jdem na druhý kolo. A je to druhý kolo. A já si zavírám oči. Můžeš. Hmm, tak. Já si nechám svoje. Chceš? Jo! Já v tom mám takový srdíčka a hvězdičky. Pak v tom mám jak se to jmenuje? Týčky od Nanuku jakoby. Přeji obarvený. Pak v tom mám barvy. Oranžovou, černou a zelenou. A pak kapesníčky. Já v tom mám tady glitry. Máš to, co jsi chtěla? No. Potom houbičku. Um, tyčky tečky nuchu. Neobarvaný. A, a modrou, žlutou barbe. a oranžovou barvu. Ne, to je červená, taková byla oranžová červená. Tak jdem tak na třetí, na třetí kolo. kolo. A jdem na třetí kolo. A já zabírám vači. Um, tak já si nechám to svoje. Dobře. Co tam máš? Já tam mám Dvoje razítka. Jedno razítko je se srdíčkama a druhý je s králíčkem. Tam mám barvy a jsou fialovo, červeno růžovo žlutý a i trochu hnědý. A ještě tam mám zelené zpětky. No a ty. Co je? Já tam mám. Um... Vy krajovátka, mám tam hvězdičky a balónek a hvězdičku. Potom mám pírka. Barvy máš jaký. Pak mám barvy, mám hnědou, červenou, růžovou, zelenou, oranžovou, modrou, žlutou, modrou a modrou. Takže tam byla fialová. Dozvěděli jsme se, že to je poslední kolo, takže krabice odkládáme. A jdeme losovat! Hele, poškej, teď si zavírá oči tý. Takže teďka budu je losovat. Jako <laughs> je to pes! A já mám vlak. To si chtěla! Takže um, můžeme jít tvořit... Tak, mm, tak um, já začnu asi... jak z to... toho mám udělat psa? <laughs> <Ovej pes. laughs> tak já si asi vezmu ten papír a budu to dělat na tom papír. Nebo se to točky jako. Pojď vyráběj. Já je, nevím. Tak já nevím, co z toho mám udělat, hej. Já tak nevím. A zráníc pětina na psa? Ještě, že mám ty oči, hmm. jinak nevím, jak bych oči udělala, já přemýšlím, hmm. já nevím třeba, že Tak, tak se si barvy a můžeš to takhle počít? Dala bych k tomu, ustřihla bych ty kvěrky, dala bych jako To je hrůza. Já nevím vůbec, jak to udělám všechno do toho. Jak tam dám pírko? Jako koukej se na toho psa. Puh, to jeho tělo. Tak to asi nebude nejlepší nápad. Máš tady i to Já Aka vím. Pesňky? Já vím, že musím použít všechno. Vám tam předpíš takhle pesníky. To je dobrý nápad. No. Tak ne. Ten pes bude malý. Kým mi asi do ty krabice. Jééé. Yeah. A bude oranžovej. Bude to Garfield. Super. Hm. Ty to máš hezký Já tady. Mm. Ne, To máš právě, že krásně. Ne, to tvoje je A to tvoje není rostomelý, to tvé je prostě normální, chápeš? To se mě na tom líbí. tak, když se každý líbí to druhý. Promiň. Já ji prostě Tak jako podívej se na mýho psa a pak něco řekni. No, furt všechno je lepší než můj vlak. Všechno je lepší než můj pes. Můj pes je hezký. Můj pes je ovce. Výtvory dopadly nějak takto. Já mám vlak. Ela má... Uh, psa. psa. Já friend. myslím, že se mi to celkem povedlo, protože začátek se mi jakože nepovedlo vůbec. Ale teďka se mi to, jsem to prostě doladila těma a Vypadá to o 100% líp, než jak to vypadalo jakoby předtím. Víš, co se mi na tom nelíbí? Co? Ty kola. Nejdoparfuji to. Ty kola se mi na tom nelíbí. A pak se mi na tom ještě nelíbí to noty. A máš divný slunce. Jako ne, že by... A je to divný prostě to slunce. Ale počkej, ještě musíme říct. No, tak mi to skrtizuj. No, takže... Ale líbí se mi na tom... Můžu se zeptat, kde jsem vzala to? To je špejle a je obalená hnědým tajtěm pa papírem. Hmm. No, takže um, možná se mi nelíbí, že má tak dlouhý ucho a že nemá pusu. Potom ten měsíc vypadá spíš jako slunce. Um, ty hvězdy jsou moc hnědý. Um, hvězdy to, to pozadí vypadá, já nevím. To je a pište nám do komentářů, který se vám líbilo víc, jestli to moje nebo káje. Ale já bych ještě chtěla říct, my tady máme ingredience, z kterých jsme to měli udělat a měli jsme všechny použít. Takže uh, asi... Uh, to byla fakt nepočítá. No. Uh, asi bychom měli říct, jakože fa, jestli jsme je fakt použili a no. No, takže já jsem použila... Pírka jsem použila tady na to, na ten wagon vzadu, mm -hmm. um, houbičku um, to jsem použila na jakoby celý ten vlak tady to. Uh, barevný papíry jsem použila um, tady na koleje, potom um, tady ty, tady to prostě jsem použila na olemování těch okrajů, mm -hmm. Třpitky jsem použila prostě no. na celý vlak. No. Um, barvy. Barvy. Takže modrou barvu jsem použila dovnitř do těch oken a potom tady. Jenže mm. jsem to pak přemalovala. Žlutou barvu jsem použila na slunce. A oranžovou jsem po, použila jakoby na ty, ko, na ty jakoby kola. A tady na to slunce. Um, tady tu špejly jsem jakoby použila Na, na komín na komíny a potom tady na ten spoj mezi tím mm. a korky jsem použila jakoby na tady to, no. a potom tady ještě, aby jo. se to zvýšilo a já nečekej, um, tady ty hvězdičky jsem použila na tady mm -hmm. na dozdobení toho toho a z z těch noc jsem udělala jakoby, kouřový obrát, obláčky, co jdou z obláku. Jo, akorát se ti trochu... Ale... Tak, teď já. Takže, takovouhle bambulku jsem použila na celý tělto psa. A ty barevný, jakoby odnaduvků tyčky jsem použila na uši, ocas a nohy. Z barevných papírů. jsem obalila. Jakoby jednu špejli udělala jsem o, jakoby hlavu toho psa, pak jsem z nich ještě udělala měsíc. O, pak zrazítek, zrazítka jsem použila na ten, jakoby měsíc, jsem vystříhala z červeného papíru a nalepila jsem to na ten měsíc. Barvy jsem použila zelenou na trávu, na tu jsem použila i zelené třpitky. A oranžovou na to, jakoby na nebe, černou taky na nebe, a špejle jsem použila jakoby jako by k toho stromu a obalila jsem je barevným papírem. A korunu jsem udělala ze třpytek a zelené barvy.